يا جدعات عاملين ايه مالكو مستغربين ان الفيديو بدأ المرادي من غير ما تشوفوا وشي اوكي اوكي انا هشرحلكوا اللي حصل عندما ما كنت اجلس في وقت لا وقت بعمل حاجة مهمة جدا او ما كنتش بعمل عادي برضو المهم كنت قاعد سرحان كده وبفكر واقول لا ما ما كنتش بقول حاجه ما علينا يا جماعه من موقعي هذا وانا بكامل قواي العقليه قررت اني ارجع المحتوى القديم وشكرا جزيلا لحسن استماعكم. ايه العنت شغلانه يا عبد الصمد خلاص بقى نعمل قرضنا يا اوكي نرجع لموضوعنا داخل اجمل مكان في مصر اسوان بالتحديد سنه 1954 اتولد محمد منير محمد ابي يزيد جبريل متو الناس بتقول قوي انا انا مش هكمل خلاص يا جدعان انا انا بفكر انت <تصفيق> هتفكر <تكلم> انت هتودينا في يا تربى في اسوان دخل مدارسها اتعلق بيها كانت حياته فل وعلى العال بس كالعاده يعني هتكون فين القصه المثيره في الموضوع لو ما كانش لازم حاجه تحصل لازم يكون في قصه كده لازم حاجه تحصل فتكون هي ايه بقى النقله في حياتك هي اللي تغير دنيتك ومفاهيمك تكون النقله لا. لا لا نقلة يعني اه اللي اه اه ولا فيضان في بحيره ناصر يوصل لحد كره النوبه اللي في اسوان ويغرق وطبعا أهالي النوبه سابوا اراضيهم واللي سافر هنا واللي راح هناك ومنهم كانت عائله محمد اللي راحوا القاهره منير هناك دخل الكليه ده بعد ما كبر طبعا علشان ما اطولش عليكم كده فدخلت في الاحداث على طول المهم منير اتخرج من كليه الفنون التطبيقيه جامعه حلوان تحديدا قسم التصوير الفوتوغرافي هي فنون تطبيقيه بتاخد من ادبي اول ما اتخرج من الكليه اتعرف على زكي مراد اللي امن بموهبته وكان داعم لي جدا كمان عرفه على الشعر عبد الرحيم منصور وطلب منه انه يستمع لي يعني. وبعديها اتعرف على احمد منيب الملحن يعني احمد منيب وده ده اللي ساعده وعلمه ازاي يغني صح على الالحان ودربه على الحاجات دي كويس جدا وفضلوا على الحال ده لحد ما انضم لهم الموسيقار يعني شنوده وعملوا فرقه صغيره كده سموها فرقه المصريين وكان اول البوم ليهم بعنوان بنتولد بس مش دايما البدايات بتكون منصفه فالالبوم ده ما نجحش قوي زي ما كانوا متوقعين لان ده كان في وقت تحول الشرايط بتاعه الكاسيت للسيريات فانك تنزل مطرب جديد في وقت زي ده ما كانش اختيار موفق او ولكن ده ما كانش نظير يأس ابدا هم رجعوا تاني واشتغلوا على نفسهم ونزلوا تاني ألبومه البوم شبابيك والالبوم ده كسر الدنيا ليه بقى كسر الدنيا اقول لك ليه حاجه جديده ما كانتش موجوده ولا في مصر ولا في الوطن العربي وهو ان هم يدخلوا مزيكا الجاز في المزيكا الشرقيه مع بعض كده بميكس مع اغنيه مصريه ده ده ده جديد جدا ده وما حصلش قبل كده، واحنا طبيعتنا كشعب بنحب الجديد، فبالتالي اغنيه زي دي لازم تكسر الدنيا وتحقق مبيعات ضخمه جدا. مفيش حد في الدنيا ما بيحبش المزيكا. مفيش مدخل لاي بني ادم في الدنيا اسهل من المزيكا. البني ادم اتولد بصوت خرير المياه ومش عارف صوت الريح والعصافير. كانت مزيكا يعني المزيكا شيء مهم حتى كل الديانات كان نداءها وادانها هو المزيكا اتجه بعديها منير للسينما ومارادي ما اشتغلش مع اي حد اشتغل مع العبقري يوسف شاهين من ردت من القمر السما من نفس البشر بعضها من نرضاش يموت جوا قلب نداء اشتغل معاه في فيلم حدوثة مصريه وفيلم المصير. في الوقت بقى من سنه 87 لسنه 97 طلع البوم وسط الدايره والبوم شوكولاته وبتاع ثمان البومات كده يعني مجمل الالبومات دي من هنا يعني طلع اسم الكينج والمره دي اسم الكينج مش مش الفنان هو اللي اطلقه على نفسه لا الجماهير هي اللي اطلقته على الفنان. طب ها وايه كمان؟ لا ما انا مش هقعد اقول لك على البومات محمد منير البوم البوم. احنا بننام بدري وأبوي عنده شغل الصبح. <تصفيق> في كده وقت تاني بعاجل 2008 اخذ احسن مطرب في الاي ان اي او المينا او بص انا مش عارف هي يعني بتتكتب كده والسي ان ان ادوله جائزه السلام مع البومه الارض السلام الكينج كلنا بنحبه سايب بصمه في قلوبنا بشغف وحبه للمزيكا والفن وعارفين كلنا طبعًا. تخيل كده لو الدنيا ما فيهاش محمد منير لكن انت هتمشي عادي جدا بس هو احنا بنحب المهم ابسط حاجه ممكن نعملها يعني للراجل ده هو ان احنا نعمل لايك وشير وسبسكرايب وكل الحاجات الجامده دي والفيديو ده يوصل لاكتر عدد ممكن من الناس و... وبتشجعوني بقى وكده وهي ونت... انت جميل كده سلام